عملاق عملاق. السلام عليكم ورحمه الله، معكم احمد طلعت من قناه المبتدئ، قبل ما بنبدا الفيديو ومنصلى على الرسول، والله افضل الصلاه والسلام، اشكروا الله يا جماعه، لا اله الا الله. نلعب جيم ببجو موفي، ان انا اتاخرت عليكم وبطلت انزل محتوى على القناه، بس اسف والله كان عندي ظروف وان شاء الله نعود ده كله. ضرب وضرب للساعة التحديث للساعة زي ما هو داخل بنج البنج كفو ابلع ابلع اخر اللي من النص وعنيق. الله الله لا لا عملاق عملاق ما ده داعي كفو كفو فكرها فقروها فقروها الله كذا بازدوا كذا ما حدش يعيش تاني شوف شوف شوف اوه ماي جاد لا لا لا يا يا شفت لما تدخل محل حيوانات شلون الريحه كذا ريحه غبتتها بس بس بس موتنا موتنا هالهطب ايه الجيمة الغريب ده الجيمة <تصفيق> <يه> من اوله غريب نتي <نظري> طعم في كلمة بقولها لو مو قاعد اصور اقسم بالله لان انصفك منين ضرب ده؟ طبعا يا شباب زي ما انت شفت الفيديو كده هوت ما فيهوش اي حاجة اه الناس بنلعب اللي ضدها ناس قوية جدا فأتمنى الفيديو ما يعجبكمش وما تعملش لايك للفيديو وما تشتركش في القناة وأشوفكم في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله